مشیگن स्टेट یونیورسٹی کے ریسرچرز نے سن 2016 ہزار سولہ کے اندر ایسے لوگوں کو ایک تیز ترین کوسٹر کے اندر بٹھا دیا جن کو کڈنی اسٹون تھے لیکن حیرت انگیز طور پر اس تیز ترین ڈولر کوسٹر کے اندر بیٹھنے کے بعد ان کے کڈنی اسٹون آہستہ آہستہ کم ہونے لگے اور یہ سکسیس ریٹ سیونٹی پرسینٹ تک پہنچ گیا یعنی کہ تیز ترین ڈولر کوسٹر رائڈ آپ کے کڈنی اسٹون کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کر